Так. Сенавода. kalma you Karma, see you اشي كوفرا بالمرما افي داي افي داي سمو غانجا غان لاس كيب شي جدنا حنا نتعوك لابون في فليابان صافي سير دابان خاصنا غان خاصنا دار فين الخوات والدفا كانني خاصنا دار لا حسيت براسي مصير لا لا خاصنا دار عين بلا ميكا كسر بور بلود بوش بو ميكا نو سكوتش اشليكو ساك كليكو اي كات ميكا نو اجي تشوفني كي كان دار لا ماشي شكا تصاب جيب معك مدل لشكي كيترجع مكان دان شلان مون واطف حول مايكل مرة اذ مروكا يكميوا مايكل حاشي كوفرة في المرمى حاشي كوفرة كامي البنقوة كل بورشان فاشكن صغير الحلن ديال في مرجان ما فهمني اش خصك الترجام قوى في الفينجان نايدا عيطل عكت الله سرشان آه جريش ما يدرب كيلومتراش كل ربوة ساعة وسترب كيبتا قومتراش باصي القلب كيبقاكم دي تخاص ادو دي فخاص قصش فهمه مبلس وكي بصيب الحته حاجه ما بيزار انت كتشوف في يخطب نادي كيخطبنا هذا النصار شحال مشى الغربه ولا صالة سيزر منتش دابا بس مرضك شي جاب بحال كيفوش ميزيله بش تلعب بابي فوش كلشي فمقله وحده بلا ما باقي الحوج صوره وصوت تيرا نخاوز